Навколо Залозайського ставу жителі громади косять траву та збирають сміття. До толоки долучився Віктор Крухмелюк. Чоловік каже, живе в Залізцях 30 років. Сьогодні трактором громадить траву. «Площа більше гектара, на протязі двох-трьох років вона захаращувалася, нікому до того не доходили руки, ну, але на кінець дійшли. Помагаю трошки стягувати сміття, щоб дівчатам було легше на руки. Трохи трактором, трохи руками, і помаленько так долучаюся. А зараз попідгортаємо ті всі купи сміття, підготуємо, щоб вивезти». Також територію розчистило від чагарників. Гілки збирає Наталія Романишин. Жінка каже, тут влітку відпочивають її діти. «Це переважна локація молоді. Переважна локація молоді чому? Тому що тут є іде розпалити вогонь. Пожарити шашлики, посидіти в холодочку, якби якийсь дощик, вони мають де сховатися, тому що в нас є сцена, яка вже стоїть не один рік. Тут дуже легесенько можна зайти, пологий берег і повільно сходити можна в воду. І тут безпечніше, ніж в інших місцях". Віталій Ільчук каже, косить траву з 9 ранку. Розповідає, за три години використав майже 5 літрів бензину що твого кошу, то всю траву має викосити. Ніні. Зроблю роботу, то всю, далі там має кусити. До толоки долучилася також Олена Колісник. Хочемо культурити наш став. Як бачите, краєвид у нас дуже гарний, ну, правда, трохи засмічений. Постараємося сьогодні прибрати по максимуму. Об'єм робіт, бачите, саме, який дуже трошечки наші люди такі, є багато сміття, вивезли вже дві машини. Думаю, ще зотри буде». Голова громади Андрій Нога каже, планують облаштувати зону відпочинку до початку вересня. Чоловік показує план проєкту. «З цієї сторони має бути пляжова зона, має бути висипана пісочком. Тут мають бути лежаки, безпосередньо зона купання, які назву зони відпочинку. Тут облаштування господарської будівлі з правої сторони, щоб могли собі. У нас є в майбутньому в планах закупити катамарани, лодочки, щоб мати, де їх зложити. Також будуть станції для рятівників, там, десь в там тій стороні вже туалети, дитячі майданчики, войдбольна площадка. Ну і безпосередньо саме місце, головне місце, це місце під сценою, де будуть вже лавачки, де будуть проводитися різні концерти. Андрій Нога розповідає: вхід на пляж буде безкоштовним. Платити людям доведеться лише за розваги. Мирослава Західна, Василь Панчук, новини на суспільному Тернопільщина.